На персональній виставці Віталій Сімчук представив 18 картин, написаних олійними фарбами. Каже, цей абстрактний живопис, створений ним протягом 11 місяців, назвав глибиною не випадково. В цій виставці я розширю і поглиблюю попереднє дослідження, яке я робив в попередніх виставках. Надихався буденністю життя. Ну, я беру всі свої ідеї або задуми з повсякденності, тобто з тим, з чим я стикаюся в житті. Чому я звернувся саме до абстракції? Тому що абстракція вона найбільш чуттєва. Тобто можна порівняти з музикою. Музика вона абстрактна. Ми не бачимо образів, але уявляємо собі, що могло бути на основі наших відчуттів. Серед картин безсоромні нарциси на ній скелі, що відображені у воді. Скали, вони в образі нарцисів, і оскільки вони там, вічність дивляться в, ці, в це своє відображення, тому це безсоромні нарциси. Ну, це такий жарт. Я вважаю, що потрібно бути співавтором. Тобто глядач має е, брати свою асоціацію і відштовхуватись від них, ну, тобто, від свого власного досвіду. Тобто я намагаюся не Набов'язувати свою точку зору. Це мій заступник. Я директорка Запорізької дитячої художньої школи, так, і я знаю, як готувалась виставка, тому... але я не бачила роботи. Тому, коли я прийшла сюди, я дуже вражена всіма роботами і одна з робіт мені дуже сподобалася, вона саме така охриста, ну, відчувається земля дуже і е, схід сонця, От, ну, це мої е, асоціації, така, вона дуже лаконічна, дуже спокійна. Нам цікавий художник, який розвивається, який робить виставки, який буде активну виставкову діяльність. А в цьому залі вже друга його виставка, я бачу, як змінилися роботи, як змінилося його, змінилося його бачення, я бачу, які в нього нові пошуки. Я ще не всі роботи роздивилася, але з першого разу бачу, що це нові роботи. І по-новому він підходить до своєї творчості. Виставка Глибина або англійською JDEP експонуватиметься до 21 жовтня. Вхід вільний. Дар'я Пасіченко, Генадій Корченко, Новини на Суспільному, Запоріжжя.